İçin baş verdi Binəqədirayın polis idarəsinin əməkdaşları, bax, sizi döyüb bu hala saldılar. Səbəb nə idi? Tövrət əmrə adında, polislər məzburu başına əmrə aldılar, ama sülməni özüm sülürdüm, daha özüm darıydı. 900 qaranda yerləşən heydərə yandı, mesli yandı, apardılar. <gülüyor> mesli yandı səndimi mə? Evlerinde zorunluluğunu alıp arası gönderilmiştir. Gidemde <gülüyor> bir 30-40 tane hala Ford kazaya bak benim 3 var idi orada, arazide. <gülüyor> 100-200'e yakında polis var ya. Öyle bir yüzden hapistöylediğimde kapalıken her gün pılı verilir. Kaslar buradan köşürülür. Kösürülür, <gülüyor> onları taşıyır. Utarmadığının bir formada Çökdür bu, evet, 55-60 yaşlarında. Xandaşdır, öyle sən git, yaxınlaşır, orada kök armaq var, ona 15 çoxdur. Yıx, onu başına apar, tərtərin zorasında düşür. Kərbuna yarım, sənətləri get, qeyd etir, sal, lazım verilsin. Bunu sizə bir nə hə. polis əməkdaşları veririd, o? Sonra da dörəcəndim ki, adı Namik imiş. Namik? Bəli, birinin adı... Namik İsmaylov, bir nə qədirayın hə. polis Bəli, bəli. Bəl. birinin adı, adı Oqtay. Ha, Oqtay, mavinid onun, kökə olun. Oqtay, mavinidir, bir də həmək sövdür. Qor, Sizi duyan kimlər idi, bax, niyə döydülər? Xıxsər ikisi. O, oqtayla namik sizi döyüdü şaxsa. Şaxsa, kisi bəli. Dörd dənəs qolumu tutdu, polislər. Sərşatdan dördü qolumu tutdu, üçisi də döyürdü. Polis rejantları qolunuzdan tutdu, rəisindən, rəisim mavini sizi döyüdü, bax, bu bəli, hala saldı. O, o, o, da zaman girdi, əllərini məni aldılar. Qolu qoruşdular, qədər nəra girməsinlər, bəlkə də orada indirin, Allahəm və qoxdərəcindər və nisə. nə vaxt gətirilmisi? Ben oradan çıxdım başına qaçdım. Bunlar dağımda qışkırdılar tutuqlar. ki tutuqları, onların tümbası içəri. Bəlkə qaçdım başına ki, hərə deyilsiniz aparırım. Hərə deyilsiniz aparırım. Vətəndirəşlər deyirəm, aparım hərə yoxdur. Əm puluzdan da, də puluzdan istəmirəm. Həmin yerdə döydülər sizi? Həyətin ortasında bəli, qanallıqda, yana bax, yana bax, Dizlərimi qoydu ilə yerəm, boyumda nəydilər? Dizindən ilə çırptı sinəmə qarırma, amaq belə, onu bilin dəyəndəm ki, istəyəm ki, məsələ qarırma nəsə oldu. Eşli, sonra da skor gəldi, skor gəldi, 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10-15 yaşında bir oğlu var yanında Göz yaşı elinde, deyir ki, ne pulum var, ne gitmeye yerim var Amala deyir, ben bilmirəm, para gəlir i̇şte Dostumun evim, bir otaqlı ev var, hırdananda paramı olaraq salmışam Ki yazıltılar söndə kalmasınlar, adam qaşkınlardı <gülüyor> Gitməyə yer yoktu Bu qarjilək pəlmə söyləmişəm ki, bu qarjilək, qoy Mazarıqsa deyilib qoyub, deyim ki, bir gün etsə qalsın orada, yazıq söndürk, yavvar əndə hara göndərəsən? Onca qarıda körpəş axdı, onun nəyini görək Onları oradan çıxartmaqda səbəb nə idi, bilmədik. Ha. Səbəb nə idi, məlumatınız yox idi, niyə çıxartmaq? Valla, bilmirəm. Deyəsən, ora plana düşülüb, nədir dövlət tədbiri deyilə, kim gəlir sürtdüyə sürtdüyə gətirib atırdılar başına? Öz fəhlələrindən, öz birqadalarından, polislər. Arzı, bir onu ekstra boşaltdılar da arası bir 100-ə yaxın başı səfər verirləmişdilər. İr getdin ol raport tər tərə dişidirim ara az şadır. Dur, tər tərə də belədir. Səz yazsı var da, durdurlar polod mənim digər suruları istiqola atmışam. O öz telefonda whatsapp götürdü, hətta canlı yayımına da qoydu. İndi sağlamlığınız necədir? Həkimlər nə deyirlər? Sağlamlığım gecə işləyir. Işte, Əməliyyat, ki, əməliyyat olmasa bu üçündür. Onlar adılar, təhtilər, nə denen əməliyyat elədilər bilmədi. Qarın boşluğunu yırtığı, Hı -hı. çüt zərbədə qarın boşluğu zırılıb. Bağarsaq boğulmasa belə gəlmişdi. Gözəl növbələti götürdülər, çimlər. Və Çimələrdən rəhəmlətinizə vaxtdır. Hələ də ağrılarınız var da. Ağrılarınız var, narkozdan təcəcə çıxmışam. Allah bunların bəlasını versin. Hələ bir tamboz tamboz dağımda şər atır. Dövlət qurumlarına, adiyyəti qurumlara nə demək istəyərdiniz? Bən o, rəisdir. Nə demək ondan? Namik Hələdə İsmail o, dəyişət dərəzində, dəyişət, dərəzə, dəyişət dərəzə Hələ birini zəfədən ben həyatımda huzur qorxurdum. O inovəli yevtandan da bir baxal bunlar da rəminisbuftan da. Zəncirdən o nöqtədə tələb eləyirəm. Məlum bir şəxs təhlükəsizini təbdil O adam qərarlıdır və heç kimdə o, bir də sayb. O durduğu yerdə gəlir buradan məni öldürüb qarımı batıracaq. Tərəddədə də telefondan zəng gelib Adımı elədim telefonu. Sizi ədəliyir deyək. Bəli, apar deyək, onu pulu ver. Gəl deyək, sən deyək, pulu pull, verəcəmək, deyək ki, istəmirəm, yol pulu. Mən bunu aparım, düşür, baxın. Köyədən Allah baxır, bu ailə gedəcək yeri yoxdur. Ara göndərsən ağız qaranına tər-tərə. Adiyyəti qurumlardan, prezidentdən, de Haşa, prezidentdən. Hərməttən. Deməkiz olsun, təhlükəsiz izi təmin edəsin. Yəni, hət təhlükəsini təmin edəsinlər. Ben bir davası da bu cür insanlara cezalanmasını teneb edemeyim. Absurdur, bu mümkündür. Benim aklına böyle beni bunlar, böyle gelip böyle gidecek. Hiç ben de kalkıp özüm başımlarına bakana kadar benim tehlikelisim, teneb olmasını teneb edeyim.